Пане Романе, розкажіть буквально оперативну обстановку за останню добу, чи ворог продовжував штурмувати Бахмут? Наш підрозділ, батальйон «Свободи» стоїть на бахмутському напрямку. Ворог щоденно намагається штурмувати, ворог щоденно піддає наші позиції артилерійським обстрілам, обстрілам з агресії, СПГ, постійні намагання піхотних штурмів. Ситуація насправді дуже схватна. Буквально завчора була дуже велика спроба штурму великої ділянки там від п'яти до семи кілометрів по, по всій лінії з'їзднення. Ворог намагався штурмувати, проперти і він зазнав величезних втрат. Ми не поступилися, і батальйон «Влобода», і інші підрозділи по всьому напрямку не поступимося жодним метром української землі. Там, на даний момент ще навіть немає інформації, скільки точно полягло Кацапів в українській чорнозему. Однозначно, це там, там, доволі велика кількість. Однозначно. Я, на мою думку, це може бути, скажімо, такий наступ, приурочений тому, що вчора був День слави Героїв Крут. І орки намагалися ну, прорвати лінію оборони. Відповідно, вони 105 років тому зробили помилку, а зараз були намагання виправити, а натомість лягли в землю. Зробили помилку ще одну, тільки тоді підкрутиме, а зараз підбахнутим. Зараз до ворога орків такий собі тут мікс. Якщо раніше стояли тут вагнера, які, в принципі, не рахувалися за людей, ну, причому не з одної, не ми їх за людей не рахували, і, і ті ж їх за людей не рахували, то зараз проти нас стоять такий собі мікс десантури і чмобіків. То якщо чмобіки ті перелякані, ті не знають, куди вони потрапили, що тут робити, то десантура, вона більш... Скажімо так, знає вже, куди потрапили, що робити. І вони це вже більш штатні, якби, якщо можна їх так назвати, військові. Uh -huh. Вони вже намагаються і своїх трьохсотих забирати, і поранених якимось чином забирати. Однозначно, це не завжди. Не завжди вони роблять і в більшості не роблять, але такі вже намагання є. В них збільшується тут контингент військової техніки. Так вона стара, так вона радянського зразку, це якісь глибокі розконсервовані тимові запаси, але все ж таки це важка броня і вона зараз у них присутня.